Claus Iohannis pune presiune pe guvern, a promulgat o lege favorabilă elevilor. Resubliniere dintele Claus Iohannis a semnat, joi, decretul privind promulgarea legii pentru aprobarea O numărul. 22 pe 2017, privind aprobarea programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preț sub miliere, colarii subliniere elevii din 50 de unit ci de învățământ pre preuniversitar de stat. Legea stipulează până la sfârșitul subliniere itul anului subliniere colar 2017 la 2018, în perioada de subliniere reactivit și didactice, presubliniere colarilor sublinierei elevilor înmatriculați în cele 50 de unit de un preuniversitar de stat, denumite în continuare unit și îi se acord cu titlu gratuit. Un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă cald pe zi, în limita unei valori zilnice de 7 lei slash beneficiar, inclusiv taxa pe valoare adăugată. Tot joi! Sublinierea ful statului a semnat decretul privind promulgarea legii pentru aprobarea ordonanței de urgență a guvernului numărul 108 pe 2017 privind prorogarea unui termen